Собачки, котики так оставили. Зараз родина живе в одному із старостатів Русошанської громади разом з іншими людьми, які втікали від війни. Тут садили квіти, які вже зацвіли. Баба нас купила, я посадила тих, щоб було красиво. Щоб було гарненько, бо ми як Ірина та Оксана – сестри тут опинилися разом із батьками, які теж жили на Херсонщині, розповідає їхня мама Катерина Швальова. 19 лютого ми поїхали, взяли билет на 23-го було народження, а, до... на а 24-го таку страшну звістку. І ми приймали, і батько приймали перші удари, перші свистри, перші ніч ми тікалися. Сергій Швальов заготовляє дрова на зиму для родини. Опалює чоловік помешкання в соццентрі, де спинилася його родина, втікаючи від окупації. Свій приватний будинок був, ну зараз ми не знаємо, там путінці вселились, і що там буде ми не знаємо. Держали курочки, були, козочка була, о, собачки, котики. ну що ще, там. раніше якісь поросятки держали, ну а що? Кинули все і поїхали. Донька Оксани Швальової навчається онлайн через війну.